Bide honetan afinitatea ulertzeko ariketa bat azalduko dizuegu. Ariketa honetan eskatzen zaeguna honako hau da: emandako puntuen afinia zehaztea, afinitate ardatzak, afinitate norabidea eta afinitate arrazoia negatiboa emanda. Ariketa hau egiteko erabiliko dugun afinitate arrazoia k berdin lauren izango da. Negatiboa denez, a eta arena afinia afinitate ardatzak banatuko ditu. Gogoratu Afinitatea ardatzan mozten duten edozein puntu, puntu bikoitzak direla. Afinitate zentroa infinitoan dago, afinitate norabideak zehazten duen zuzenean. Lehen da bizi apuntua jakin da emandako afinitate norabidarekiko paraleloa den zuzena trazatuko dugu apuntutik. Puntu bat eta bere afinean norabide horretan dagoen afinitate zentroarekin leherroratuta daudelako. Ondoren, tal eserabiliz... A puntua eta afinitate ardatza mozten diren puntua isa izango da. A eta isa bitarteko zuzena lauza dira magatuko dugu. Eta irugarrenean izango dugun distantzia A primarekiko distantzia izango da. Hau eta gero, konpasaren laguntzaz, distantzia lehen dikakinda A primaz zehaztuko dugu konpasa izan jarrita. Konpasak A eta isa puntuetatik pasatzen den zuzena mozten duen puntuan aurkituko dugu aren afinia. Onela asfingi ta hau amaitutzat egongo litzateke Eskerrik asko